Арабські Емирати, Дубаї – це місто, яке відрізняється дуже сильно від тих, які я бачила раніше. звісно, щоб відчути людей, відчути стиль життя, потрібен час. Але в цьому відео я хочу поділитися своїми думками, які в мене виникли під час такого короткого перебування. І ми будемо говорити про розкіш та речі класу люкс. Саме це в Дубаях можна відчути по максимуму. Всіх вітаю і полетіли! Певні думки виникли у мене, коли я побачила затор таку звичайну вробку, в якій були переважно лексуси та авто класу люкс. Річ у тім, що для деяких людей тут статусні дорогі речі вони мають значення, тому що вони якби повинні кожним своїм кроком доводити та підкреслювати певний стиль свого життя. Тому вони не можуть просто взяти і просісти на метро або користуватись, наприклад, автобусом. Коли ми говоримо про дорогі речі, високу якість, ми маємо на увазі те, що ми повинні отримати якісь переваги. А тут в цій ситуації виходить, що у випадку з дорогим авто, це не про переваги та не про комфорт, а навпаки, виходить, що це якийсь такий тягар володіння. Затори на дорогах. Це проблема, яка є в багатьох країнах, також і в Україні. Просто саме тут, в Дубаї, мені показали цю проблему з такого ракурсу. Навіть знаючи, що потрібно буде сидіти в заторах довго, не всі, але якась частина багатих людей не змінюють свої звички і все одно сідають у свої дорогі авто. Можна сказати, що статус не дозволяє бути гнучкими, не дозволяє обрати більш дешевий аналог, з яким можна зекономити купу часу. І тут є альтернатива – можна доїхати до найближчої станції та пересісти на метро. До речі, метро в Дубаї дуже комфортне, тут можна придбати золоту картку та їздити в спеціальному вагоні там менше людей. Це в два рази дорожче, але все одно дешевше, ніж таксі. Також тут є спеціальні вагони для жінок, для дітей, тому тут рівень комфорту теж можна обирати. А ще в Дубаї можна спостерігати таку велику чергу на таксі. Це теж наводить на певні роздуми. Але повертаючись до теми, саме затор з таких лакшері-авто, вони навели мене на думку, що дуже важливо мати різний досвід. Можна сказати, важливо мати досвід протилежностей. Наприклад, ми знаємо, що є день, тобто ми усвідомлюємо, що таке світло, тільки тому, що ми знаємо, що таке темрява, тільки тому, що в нашому житті є ніч. Тобто ось цей досвід протилежностей, він не дає можливість, скажімо так, балансувати, проявляти гнучкість тоді, коли це треба. І тут є один важливий момент. Може бути важко людині пересісти на метро або користуватися автобусом, це одна сторона медалі, але також Речі класу люкс, розкіш – це теж може доставляти дискомфорт. І це якраз про протилежності, що цей досвід теж потрібно мати. Дубаї – це взагалі космос. Тобто рівень комфорту тут дуже важко порівнювати навіть з країнами Європи. Це моя така коротка поїздка по роботі і от я декілька разів в різних місцях ловила себе на дуже специфічних відчуттях. Що я хочу сказати, це нормально хотіти мати певний рівень життя, але все ж таки потрібно мати досвід, і можливості, тобто нормально відноситись до того, якщо, умовно кажучи, потрібно, наприклад, проїхати плацкардним вагоном. Але мені здається, що тут у більшості українців проблем якраз немає. Але також потрібно вміти отримувати задоволення, вміти проживати, вміти відчувати розкіш та речі класу люстр. люкс. Тобто треба мати такий досвід протилежностей. І мені чомусь здається, що це треба просто тренувати як навичку. І це не обов'язково про те, що треба витрачати гроші, хоча це теж може бути. Можна просто відвідувати дорогі магазини, щоб взаємодіяти з речами класу люксу, бачити, відчувати цю рожку. Розкіш. Саме цей досвід протилежності він дає, скажімо, таку гнучкість, він дає можливість відчути баланс і бути гнучкими тоді, коли це потрібно. Тобто я і так можу, і так можу, мені і так комфортно, і так може бути комфортно. Я б сказала, що це про свободу, про можливість обирати і, і те, і те. І ще взаємодія з протилежностями, вона дуже добре допомагає виявити те, те зайве, що є в житті. Тобто через досвід ми відчуваємо, що насправді наше, а що зайве, і його потрібно позбутись. Коли говорять про Дубай, то найчастіше це про хмарачоси, про неймовірну архітектуру, багатство, розкішні речі. Звісно, це Бурш-Халіфа, найвищих марачос у світі. Це відомий музичний фонтан, розташований поруч. Тут проходить яскраве світове шоу, на яке я не змогла попасти. Це Dubai Mall найбільший торгівельно-розважальний центр. І ще багато всього. Але тут теж є протилежності. Є ще старе місто. Ось, наприклад, ринок. І тут же трохи інша атмосфера. Інші умови життя. Навіть люди трохи інші. І це теж Дубаї, не дуже туристична частина міста, на яку не так часто звертають увагу, але вона теж існує, і це теж реальність. Під час війни це моя перша поїздка за кордон. А весь цей час я перебувала в Україні. І Туди і повертаюся. От такі поїздки вони дають можливість відчути, скільки класного і крутого все ж таки є в Україні. Наприклад, дуже часто у нас хороша погода, і ми можемо гуляти. Тут люди не гуляють півроку, тому що температура може бути вище 50 градусів. І вони пересуваються перебіжками між одного приміщення до іншого. І так приблизно пів року, можете собі уявити. Зараз в жовтині, тут температура десь плюс 35. Ще у нас є в Україні звичайні, справжні зелені дерева. І після того, як ти побував у мегаполісі, де дерев дуже мало, це теж дуже круто відчувається. Я вірю, що Вінасків скоро закінчиться і у нас буде завдання побудувати, відновити нашу унікальну Україну і відновити весь її потенціал. Тому ми продовжимо триматись, ми віримо у нашу перемогу, віримо у Збройні Сили України. Поділіться в коментарях вашими враженнями особливо, якщо ви були в Дубаї, буде дуже цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.